واش الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد سكريبت اللي ربان بزاف الدراري مطلبته هيت شوت في الصدر وتكون الشخصيه تلعب بها عاديه بحال ماشي بحال الشخصيه ديال البرد المهم تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم كل شيء ولا بغيتي تحيد انا نوريك كيفاش تحيدوا هاد الاسماء دي العالم بلونطينا وكين تختار الثلج نوريك كيفاش بغيت تحيدوا حتى هو كيفاش تبع معايا من الاول حتى الاخر اش تفهم أول حاجة الدراري غندخل ورقة بس تجيب عندك شيء مش مسجش الفيديو طويل غادي نحاول أول شيء حاجة أنت كما اسماء دي ال البناء دم ويشو إيزي تشوفوا تشوف الدرية غادي نورمال الاسم بالزرق و بالزرق واخترقت الدراري راه بيضون بان الدراري مي فلميا و تيدخل البراكد الدراري يعني واحد سكريبت هربان هذا الدراري تشوفوا تيراقب تلج و لا جيتو تحطو التومه تلجا ميمكنش ليك تختارها يعني سكريبت الدراري راح... راه راه بزاف الدراري غنقلبو على شي برية ونرجع نرجع ليكم تورك كيفاش تطلع هاي تطلع تطلع عادي. ما فيها لا لا اونطاينا دا لا هو غير داك الاسم المهم الدراري واجي معايا باش كيفاش هاد الاسماء يطلع الدراري السكريبتs تلقاهم في الوصف فري فاير ماكس وتلقاو مكتوب عليها فري فاير ماكس تيشرج تاع نكتب فري فاير عاديه تلقاوا مكتوب عليها فري فاير نورمال وتتيشرج الرابط اللي معاه المهم اللي عندك انا دي فري فاير نورمال الدراري غادي نورك اون تيليشارجامس من را من الوصف الرابط من الوصف غادي نورك عليه على بحال هكذا ورايك وحده دير اكستراير هير وغادي دير المود باس اللي هو باكسيش اسباس جيمر اسباس في الاخير ها نتوما الدراري باكتيش اسباس فراغ جيمر في الاخير الدراري في الاخير اوكي اوكي يطلع يعني. عليه يطلع الملف ديال مهم غادي تشتري هاد السكريبت غادي ديرلي كوبي الملف غادي تمشي ميموري او ذاكرة الهاتف غادي تمشي لأندرويد ويد دا داتا غادي لهنايا غادي دير كولي من الأسفل الملف فايل لولا. نولا طالكم اوندر ويد غتمسح هاد اوندر ويد حيده كامله صافي تدخل اللعبه غتلقى داكشي عادي نورمال دا حيت كاع السكريبتات ولا بغيتو تحيدو الدراري قبل تحيدو السكريبت ديال الثلج والسكريبت ديال داك الاسم بالزرق اللي وريتكم في الفيديو غادي تدخل لابايتي نتا ديك لونطينه وهيتشوت في الصدر صافي ادخل بحال هكا تمشي تدخل على السكريبت على السكريبت هات آه، كما تشوف غتدخل على السكريبت وتصدر Free فاير فايل، وتمشي و تبقى م... تورك على اللولين وتمشي و غادي قد تصغير هذا بوحدو غادي تدير لي كوب بي و ترجع للدفايس ميموري و انظر ويد فايل، Free Fire File تورك على اللولين وتمشي و تصل الافاتار عليها ودير كولي من هنا هكذا الدراري اما ديرو اما هادي غادي تهزوا افاتار بوحدها يا اما غادي تهزوا الدوسي كامل وتحطوه التلج بكلشي بغيتي غير هيت في الصدر غادي تهز الملف من وسط افاتار وتجي في ملف فاير افاتار عاوتاني ولا كما قلت لكم غادي تمسحو وسط فاير أوندرويد خارج فاير اه يا اوندر ويد لوست فري فاير واش مرحبا غاد تدخل للجين غتلقى كلشي عادي ورا شغال في الرانك دوبيتون باند وما تنساوش واحد اللايك واشتراك باش نقلب لكم على شي سكريبت او هربان ونحطو عليكم ونسركم نتوما من الاولين